Tota, kerran Intiassa kenraali tuli mun luokse ja kysyi multa, että kuka vittu sä oot Sitten mä vaan ylpeästi totesin, että mä oon sääniäs. Mä päätän mitä sä tässä näin. Napsaade no, kääntämään päät Tihku sadetta jäätä yeah, nää. Keskellä kesä, keskellä kesä No päätän, mitä sä tässä näät Aamussi oh, napsaade no, kääntämään päät Tihku sadetta jäätä yeah, vanää Keskellä kesä, keskellä kesä Pilvi tornissa pilveen sitten pasko. Parin ilmeen, Se ei oo tyytyväinen, mut vähän jäätyväinen Olo on tyynymäinen, nää on mun jäähyväiset Alli kesuun päin Vittu viski viskin haluisin vatsillaan mut pitäs hoitaa tisti Tuleva korppi konahtaa, viiloa pullosta Litkin viskit, känni havainnolla voi mennä joku vittaririhti Tää on tätä perusyössäpään arkeen Herän keskel päivän aivan saatanan kalpeen Vessaan meen vartiks tekeen tarpeet Sit kirjoita vihkorannon numeroita, koska ilmätieteen laitos haluu ne jostain syystä talteen No päätä, mitä sä tässä näet, Hammus synät, sanet kääntämään päät Tihkun sadetta, jäätä Keskellä kesää, keskellä kesäin No päätä mitä sä tässä näet. Hammus synät, sanet kääntämään päät Tihkun sadetta, Jää, Keskellä kesää, keskellä kesäin Sun pitää luottaa, et luotan tulen kohille Muuten voi mennä ykses toinen toni ohitte Mitä sä oikein vingut? Sorry en voi sille mitään, että neille kusipäitä oli. Tehty syksis Pekuloin pilvitornissa pilvikoodi Voi olla että joudun laittaa Pekkan Poudalle koodi Että oliko kirros vaikka vai pilveä. Tässä sirkus päätyy päästä keksimiseen PSV härvää Jopa kopaki härvää Viestimiehetki härväe Onneks en oo Eli helveti särmäe Mä päätä, mitä sä tässä näet Haamu sydäpssane kääntämään päät Tihkun sadetta jääntäpä nää Keskellä kesä, keskellä kesä Mä päätä mitä sä tässä näet Haamu sydäpssane kääntämään päät Tihkun sadetta jääntäpä nää Keskellä kesä, keskellä kesä